Η έκτακτη σύνοδος κορυφής διεξάγεται στην σκιά του καταστροφικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία και την Συρία. Θέλω να εκφράσω ακόμα μια φορά την οδύνη μου, εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού, για τις τραγικές απώλειες. Να επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών, όπως ήδη έχει κάνει με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να υποστηριθούν εκατοντάδες χειάδες, ενδεχομένως και εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα βρεθούν το επόμενο διάστημα χωρίς σπίτια. Επίσης θα είμαστε στην πρώτη γραμμή προκειμένου να οργανωθεί εδώ στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη δωρετών έτσι ώστε να βρεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των πληγέντων περιοχών. Η Σύνοδος Κορυφή θα μα δώσει την ευκαιρία να υποδεχθούμε τον πρόεδρο Ζελένσκι για να παραλάβουμε ακόμα μια φορά την αμέριστη στήριξή μα στον αγώνα τη Ουκρανίας για την προάσπιση της εδαφική τη ακεραιότητας. Η στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ολόκληρη Ευρωπαϊκής ευρωπαϊκή σε αυτή την προσπάθεια θεωρείται δεδομένη και θα δώσουμε τη δυνατότητα στον ουκρανικό λαό και στην ουκρανική κυβέρνηση να μπορεί να διαπραγματευτεί μια δίκαιη ειρήνη με τον ρωσικό εισβολέα, με τους όρους όμως που η ίδια θα θέσει. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε δύο κρίσιμα ε, θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικογένεια. Το πρώτο αφορά τα ζητήματα της μετανάστευσης, ειδικά της παράνομης μετανάστευσης, ε, ε, η οποία πάλι δείχνει έντονες τάσεις, ε, σημαντικής αύξησης τον τελευταίο χρόνο. Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να προστατέψει τα εξωτερικά της σύνορα. Είναι κάτι που ως χώρα το κάνουμε ήδη, αλλά προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποστήριξη. Και θα εξακολουθούμε να διεκδικούμε ευρωπαϊκούς πόρους, προς τους πόρους, έτσι ώστε να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας. Και όταν αναφορούμε σε όλα τα μέσα, ε, αναφορούμε και στην ανάγκη Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει φυσικά εμπόδια, όπως ο φράχτης, των οποίων κατασκευάζουμε στον Ευρώπη. Την ίδια στιγμή είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τις πολιτικές επιστροφών, έτσι ώστε όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν γύρω στις χώρες προέλευση. Ταυτόχρονα θα συζητήσουμε... Και θέματα ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, υποστήριξη των τεχνολογιών εκείνων που θα μα επιτρέψουν να κάνουμε γρήγορα την δράση και τη μετάβαση. Είναι μια συζήτηση η οποία καθίσταται όλο ένα και πιο επιτακτική μετά τι αποφάσει οι οποίε πάρθηκαν στι ΗΠΑ. Η Ελλάδα υποστηρίζει επί τη αρχή την χαλάρωση του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων, η οποία όμω πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίο θα είναι προσωρινό και στοχευμένο και να μην φέρει σε δύσκολη θέση χώρε οι οποίε δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό χώρο ώστε να υποστηρίξουν τις εθνικέ τους επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη θα εξακολουθεί να αγωνίζεται σε όλα τα μέτωπα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τη. Ένα πρόσθετο τρόπο για να γίνει αυτό είναι και η χαλάρωση του τρόπου με τον οποίο να αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και η συζήτηση για πρόσθετου χρηματοδοτικού πόρου, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι από του πρωταγωνιστέ στην απορρόφηση των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Πόρων. Είμαστε πρωταγωνιστές στο Ταμείο Ανάκαμψη, είμαστε πρωταγωνιστές στην απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Πόρων από το Ταμείο Συνοχής, από το, από το ΕΣΠΑ και σε αυτή την πορεία θα εξακολουθούμε να κινούμαστε και το επόμενο διάστημα.